Για σας πολιτικά υποκείμενα και πολιτικά αντικείμενα. Αν νιώθετε ότι έχετε κουραστεί, χωρί να έχετε κάνει απολύτως τίποτα, μετρήστε την κούραση και την προσπάθεια να υποκρίνεστε ότι όλα είναι καλά.